Nejdříve počkejte na načtení mapy a pomocí tlačítka lupy vyhledajte místo, které vás zajímá, nebo pomocí tlačítka Kompas najděte svou polohu. Posunem mapy se údaje automaticky aktualizují. Pološka je nejčastěji významná budova, památný strom, zvoníčka a podobně. Ulice na Wikidatech zatím hodně převládají. ale pracujeme na tom, aby byla nabídka nenafocených objektů mnohem postřejší. Červená kolečka jsou nenafocené Wikidata pološky, vás nejme jí nejvíce. Zelená kolečka jsou nafocené Wikidata pološky, modrá jsou fotografie s vlastními souřadnicemi použené, na commons a žlutá kolečka jsou odkazy na články s vlastními souřednicemi na wikipedii. Najtím na ikonu listu papíru vpravo nachoře lze vypínat jednotlivé vrstvy.